گروت بر تمومی دوستان اسم من گروش هست و که میخوام بهتون بگم مربوط میشه به چهار سال پیش که اون موقع 19 سال داشتم یادم تحتیاط تا شروع شده بود و من همراه پنج نفر از دوستانی نیمونم. قرار گذاشتیم که یه سفری بریم و یکم خوش بگذارم یکی از دوستای اکیپمون که پدر بزرگش در روستای همجوانی خلیج پارس زندگی میکرد اون رو دعوت کرد که با باقیه بچه ها اونجا. و من رو چهار تا از دوستای دیگرمون هم به دعوت اون که اسمش عبدالحوسن بود با اجازه پدر مادره راه جنوب بود اسم باقیه دوستانمون هم سابر و ناصر و علی بود. یه روز کامل تراب بودیم خلاصی که سرتون درد نیارم توی اون مدت که اونجا بودیم کلی بیرزه به پاش گردیم و خالی جز خوردن و خوابیدن نداشتیم بازی و شنات در خریج فارس و خریدن خواتی تمام مدت کارمون همین بود و خلاصی که فقط اشخال روز آخر شد یادم این صابر گفت بهتر ها؟ ما بهتر نیستیم شب آخر رو که اینجاییم و یکم حیجانی کنیم ما گفتیم چجوری مثلا گفت این پشتی ای بیاهون و فضای ترسناکی داره شبای هم شب رو بیایید اونجا بمونی توی این بیابون همه ما با هم قبول کردیم ولی ای کاش شیش بخی این کار نزدیک خروب شد و اول رفتیم مسجد نماز خوندیم و بعد به همون جایی که رفیقمون قرار گذاشته بود رفتیم اولش همه چی عادی بود ولی بخی بسات و پنگ کردیم مادرات تازه شروع شد اقتدا مدام صدای روباهو می اومد. صدای شغال مانند می اومد. ما از همه جا فکر می کردیم صدای حیبونه دیگه. و که بعد ناگهان صدای گریه اومد. نابل های اونا همون جایی که تعجب کردیم همه رفتیم سمت صدا که ببینیم از کجا سو از هم جدا شدیم. بهتر بگم بعد کولی گشتن من بلاخره منبر صدا رو بیده کرد. یه پیرزن بود که روی زمین نشسته بود و داشت گریه میکرد. اون آهسته رفتم جلوش و پرسیدم چی شده مادر جان. پیرزن همون طور با سر پایین گفت برید از اینجا برید. اگر هرچه سایتر اینجا برید. منم تعجب کردم و گفتم مادر جان منظور چیه؟ بچه که بازم صدای سعی و اشکال اومد. بلکه شن پوشش سرمو نگاه کردم تقریبا دوس ساعته طول نکشید که ببینم هی hey, اون داره بهم نزدیک میشه یارا که بعد یهو سرمو برگردوندم و دیدم پیرزن غیب شده کلاً نبود. من که ترسیده بودم دوان دوون به جایی که فانکره بودیم رفتم وقتی رسیدیم عبدالحسین و علی و صابر رو دیدم قبل رفتن پیچه بقیه کل قضیه رو تعریف کردم گفتن برای ما هم همین اتفاق افتاد و ما هم پیرزن رو دیدیم عبدالحسین گفت بهتره به کسی چیزی نگیم ما هم همه همه رو موافقت کردیم ناصر و علی پرسیدن که چه اتفاق افتاده ما هم همه چی رو خیلی عادی توصیف کردیم گذاشتن وقت خواب شد وقت خواب رو پنگ کردیم همچنگ که خیلی نلزشته بود که در جا دراز کشیدیم قدود 14 دقیقه گذشته بود که علی رفت برای دستشویی. منم خواب و بیدار بودم نفهمیدم کجا. چند چ دور نشده بود که حس کردم داره بر می گرده. چهرش وحتر زده بود و به زور چ باز کردم تا ببینم چیکار داری میکن. پرسیدم علی چرا برگشی گفت هیچی هیچ چیزی نشده بردم کن. اما؟ تا بود حالش اصلا عادی نبود ادامه داستان وقت بد